Palveluiden ja sovellusten käyttöosaamisalueen tehtävät käsittelevät työvälineohjelmistoja, tiedonhankintaa ja sähköistä asiointia verkossa. Tavoitteena on oppia tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan käyttöä työelämälähtöisesti. Tehtävät käsittelevät myös sähköpostin, sähköisen kalenterin sekä pilvitallennuksen käyttöä. Tutustut lisäksi sähköiseen asiointiin ja tiedon hankintaan eri palveluissa. Voit hyödyntää työnäytteissä, työssä tai muissa opinnoissa tehtyjä dokumentteja.